Morjes, puhutaan tällä viikolla Kataarista ja käynnissä olevista jalkapallon MM-kisoista. Ja, itse en ole mitenkään hirveän syvällisesti perehtynyt näihin kaikkiin keskusteluihin, mitä on käyty Kataarin ihmisoikeustilanteesta ja stadionien rakennusvaiheen. Aikana kaikista kuolleista rakennustyöläisistä. Ja sitten on puhuttu paljon siitä, että katsomossa ei saa olutta. Ja miten tota sellainen pienikin normista poikkeaminen, väärinkäyttäytyminen sitten saattaa aiheuttaa jopa hengenvaaran. Niin en ole siihen. Ihan älyttömän syvälle mennyt, mutta siis. Tämä, miten FIFA on onnistunut korruptoimaan itsensä aivan totaalisesti. Että jos edelliset MM-kisat oli Venäjällä ja nyt sitten seuraavat MM-kisat on Kataarissa, niin on se aika selvä se kuvio, että mikä siinä on ratkaissut. Eli puhtaasti rahaa. Öö, Ihan välittömättä kaikista muista arvoista ja asioista, mitä tässä maailmassa ehkä mahdollisesti pitäisi olla. Mutta sitten jos nämä niin oikeasti tärkeät asiat työntää syrjään, niin ää, tämä kisojen ajankohta marras-joulukuussa, niin se tuntuu jotenkin aivan uskomattoman väärältä että kun on koko elämänsä, ja ainahan näin on ollut pidempäänkin kuin mitä minun elämä on kestänyt, että jalkapallon arvokisato aina kesällä, kesä-heinäkuussa, niin jotenkin on tot, niin tottunut siihen ajatukseen, että tämä marras joulukuu tuntuu todella väärältä, ja ei todellakaan ole sellaista hypeä ja innostusta, mitä itsellä yleensä on uh, futiiksen arvokisoja kohtaan ja MM-kisoja kohtaan, niin tota, ei, ei jotenkin sillä tapaa jaksa sytyttää. Varmasti uh, ennen kuin pitää sitä mitenkään erityisen hyveellisenä tai moraalisesti oikeana, että Voikotoinpa kisoja, että katon, en katso telkkarista niitä että en tiedä sitten mitä sillä saavutetaan. Kai, kai sillä voi saavuttaa, jos näitä voikotoijia on ihan valtava määrä maailmanlaajuisesti ja katsojaluvut menee ää, dramaattisesti alas, mutta tota, en tiedä sitten o, olisiko silläkään mitään merkitystä isossa kuvassa. Mutta uh, itse on sellainen uh, futisfani ollut, että monesti on jopa uh, töistä kesälomaani niin koittanut tällä tai aina arvokisojen ajalle. Esimerkiksi silloin, kun 21 kesällä Suomi pelasi ekaa kertaa EM-kisoissa, niin silloin. Pyysin kesälomani just siihen kisojen ajalle, että sai sitten rauhassa katsoa mahdollisimman monta ottelua ja melkein, melkein kaikki tulikin sitten katsottua tottakai joku jäi välistä, mutta nyt, nyt on semmoinen ä, tilanne ensinnäkin, että tämä viikko niin, ä, menee töissä aika tiiviisti iltavuoroa ja tälleen, niin eipä eipä oikeastaan ehdi katsomaan noita otteluita. Ja sitten seuraava viikko menee puolustusvoimien hommissa pakollinen kertausharjoitus, siellä menee koko viikko. Niin siellä nyt ei sitten ainakaan pysty katsomaan. Eli siis kisojen kaksi ensimmäistä viikkoa menee Aika lailla täysin ohi, että tuskinpa yhtään kokonaista ottelua missään vaiheessa ehtii edes katsomaan. Ja normaalisti kyllä tällainen harmittaisi aika valtavasti itseäni, mutta jotenkin tämä koko kuvio ja Qatar ja nämä Fifan korruptio ja ihmisoikeusrikkomukset ja stadionien alla alle haudatut rakennustyöläisten ruumit ja kaikki tämmönen, niin on laimentaneet tätä intoa niin paljon, että ei oikeastaan desharmita, että missaa suuren osan peleistä. Että varmaan sitten putotuspelivaiheessa tulee, tulee seurattua. No, tietysti jos keskittyy hetkeksi näihin kentällä tapahtuviin asioihin, niin varmastikin on Ronaldon ja Messin viimeiset merkittävät arvokisat menossa. Ja se on tietysti tosi iso tällainen muutos, että kun he on viimeiset 15, jopa lähemmäs 20 vuotta niin olleet, Uh, lajin nimeltä jalkapalloni kiistattomia kuninkaita ja nyt tämä aika sitten tulee päätöksensä niin totta kai tämmönen, tällaista tarinaa on, on mukava seurata ri, riippumatta näistä olosuhteista ympärillä ja uh, etenkin Ronaldo ympärillä nyt on tätä kohua riittänyt, kun hän antoi tämän, tota, haastattelun Pierce Morganille, jossa sitten aika lailla onnistui haukkumaan nykyisen joukkueensa Manchester Unitedin ja omaan tota, päävalmentajansa erityisesti. Ja sekin on mielenkiintoinen tapaus kyllä ja ehkä Jollakin tapaa on Ronaldon puolella, että on vaikea ymmärtää, että miksi, miksi hän nyt on yhtäkkiä joutunut täysin koiran istumaan. Kun kuitenkin on aika selvää, että iästä huolimatta pystyy edelleen maaleja tekemään ja olemaan joukkueelle avuksi, niin on jotenkin vaikea ymmärtää, että miksi se tilanne on noin tulehtuneeksi päässyt. Mutta tota, tietysti varmaan ennakolta, jos miettii, että ketkä on vahvi, vahvoja Suosikkeja, niin Brasilia lienee tämän rosterinsa puolesta kaikkein vahvin joukkue, siis nimilistan perusteella, ja kyllähän se todennäköistä on, että he pitkälle menee näissäkin kisoissa ja ää, varmasti hallitseva maailmanmestari, eli Ranska on myöskin tosi vahvoilla etenkin se hyökkäysosasto niin se on jotakin aivan uskomatonta huolimatta siitä että Karim Bensemaa ää, loukkaantumisen vuoksi joutuu jättämään kisat väliin, mutta kyllä siellä sitä voimaa siitä huolimatta riittää. Ja totta kai sitten on muita näitä perinteisiä eurooppalaisia maita, kuten vaikkapa Saksa, joka on aina, aina valmis... Niin kuin ei yllättämään, mutta pärjäämään tiukoissa paikoissa. Ja mm -hmm. sitten ihan jännä on nähdä, että mikä on sitten Argentiinan ja Bessin viimeisen joutsenlaulun aikana, mitä he saa aikaan. Ja tietysti urheilun on se, että Yllätyksiä saattaa tulla ja on aina MM-kisoissa mukava nähdä jotakin esimerkiksi Gaanan pelejä, joita ei niin kuin muuten tule oikeastaan koskaan katsottua, niin tuo semmoisen oman fiilikseensa siihen. Mutta tota, yhteenvetona niin on kyllä oudot mm kisat ja niin kuin toivon, että mitä hirveää konfliktia tai jotakin tällaista kamalaa asiaa ei niin pääsisi tapahtumaan näiden kisojen aikana, koska jotenkin tuntuu, että se todennäköisyys tällaiselle on paljon suurempi kuin koskaan aiemmin niin toivottavasti nyt ei mitään semmoista tapahdu ja että sitten kentän puolella kuitenkin nähtäisi. Nähtäis sitten upeita matseja ja saatas yllätyksiä ja sitten ansaittu voittajaa näille kisoille. Mutta sellaiset fiilikset näistä kisoista, niin tässähän niitä kivaa on lumimyrsky ja äh, tuota... jouluodotuksen yhteydessä, niin katsella sitten. Niin... Kiitokset katsomisesta ja palataan ensi viikolla. Moikka!